спортом почав займатися після 9 класу, розповідає професійний боєць змішаних єдиноборств 25-річний Микола Мартинюк. З дитинства подобалось єдиноборство, завжди була до них тяга. Спочатку я розпочав з боротьби, з бразильського джиу-джитсу, займався 3-4 роки бразильським джиу-джитсу і почав поєднувати з ММА, з змішаними єдиноборствами. І так в подальшому поступово перейшов в ММА. І так я займаюся вже, можна сказати, з 16 16-го-17-го року вже виключно ММА. Завжди тянуло до бійцівських видів спорту, каже Микола. Виходило виступати на змаганнях, виграти чемпіонат області, чемпіонат України, поїхати на чемпіонат Європи, почалася тяга. І після цього, після цих перемог, вийшло перейти в професіонали. Ударна техніка була слабша за боротьбу, ну, відносно, то я завжди хотів якби, підвищити цей рівень. І додатково ходив на тренування з ударної техніки, і так воно поєдналося. З 2019 року майстер спорту міжнародного класу, говорить Микола Мартинюк. У 2019 році проходив чемпіонат світу в Чехії з бойового джиу-джу, комбат джиу-джитсу. І мені вдалося зайняти друге місце срібло і присвоїли майстра спорту міжнародного класу. Мені ближче до душі боротьба і вдається завдяки боротьбі вигравати сутички. За словами Миколи Мартонюка, у червні 2019 року підписав контракт з Національною гвардією України. Була можливість ще служити і виступати за Національну гвардію України. І мені сподобалося, захотів служити, виступати з Національною гвардією, і так і вийшло. Зараз вийшло поєднувати службу з тренуваннями, ходити на службу, і є час для тренувань, і все виходить – головне бажання. Більше стимулюють перемоги, каже Микола. На професійному рензі в мене взагалі п'ять професійних поєдинків – це чотири перемоги і одна поразка. Взагалі, більше мотивує, звичайно, перемога, бо ти якби щось зробив, здобув, і, якби, поставив собі галочки і можеш йти далі. За словами Миколи Мартонюка, він разом з іншими нацгвардійцями патрулює місто Хмельницький. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.